Тільки років пройшло з 24 лютого. Час проживається по-іншому, здається, що мирне життя було колись дуже давно. Війна змінила всіх. Ми переоцінили багато в своєму житті, з'ясувалося, що те, що ми вважали важливим, воно неважливе. А якісь дрібниці стали навпаки дуже цінними. Відфільтрувалися друзі, рідні, знайомі. Ми проживали і продовжуємо проживати біль. І свій, і чужий. Ми втрачали рідних, близьких друзів. На жаль, ми навіть стали звикати до болю, навчилися терпіти і з цим жити. А ще ми почали більше спілкуватися українською. Багато чого було. І я розумію, що на Новий рік ми всі будемо загадувати одне бажання, одне на всіх. І тут немає жодних сумнівів та питань. Є лише одне – Якщо Новий рік це свято, як же тоді святкувати? Якщо у нас війна, якщо наші захисники і захисниці в окопах, там холодно, сира, як тоді накривати святковий стіл? Яке ж може бути свято? І я знайшла для себе відповідь, що свято повинно бути, але воно особливе, тому що цей рік він особливий. Якщо ми святкуємо, це значить, що життя в Україні продовжується. Так, можливо, без світла та з іншими незручностями, але воно продовжується. Якщо ми святкуємо, це значить, що ми не опустили руки, ми в ресурсі. Ворог тільки на те й розраховує, щоб нас зламати, щоб ми впали духом, почали скиглити. Ні, цього не буде. Святкування – це теж наша боротьба на зло ворогу, на перекір всім його планам. Ми святкуємо. Бо саме за це воюють наші захисники і захисниці. За те, щоб в Україні продовжували життя. Святкувати – це не про те, щоб радіти. В нас це зараз не вийде. Це про те, щоб через біль та сум вірити у перемогу. Та загадувати наше головне бажання. Тому саме перед Новим Роком варто себе запитати, що ще я можу зробити. Підтримати ЗСУ, кудись задонатити – це обов'язково треба зараз, вдома чи за картоном, зробити для себе щось, щоб створити атмосферу свята, для того, щоб себе надихнути, для того, щоб наше спільне бажання обов'язково здійснилося найближчим часом. Ще можна започаткувати для себе нову традицію. Це дуже особливий рік ми відкинули багато не нашого, зайвого, і прийшов час формувати наші українські традиції. Тому можна подумати: а що я зроблю точно по-новому? По-новому. Яке блюдо приготую, який фільм подивлюся, які пісні буду співати, щоб точно вже не тягнути за собою вороже минуле. Я буду сподікувати. Якщо ви продовжуєте триматись, не впустили руки, напишіть щось в коментарях або поставте плюсик. Всіх з прийдешнім Новим Роком та Різдвом. Слава Україні! Слава всім, хто захищає Україну!